Některým lidem přijdou horniny, co by neživé předměty v podstatě nudné, ale ti, co objeví jejich tajemství, zjistí, že geologie může být klidně jako detektivka. Geologové odebírají vzorky z hlubin země. Podle takových vzorků potom dokáží mapovat procesy, které proběhly pod našima nohama již v dávné minulosti. Český masiv je ku příkladu velice zajímavý. Eroze půdy odhaluje spodní patra hornin, které vznikly už při prvohorách. Geolog potom kouká na krajinu a vidí celou její minulost. Je to zvláštní, ale některé nerosty lze rozpoznat Čichem, například sulfidy. Sulfidy jsou nerosty obsahující síru, (latinský sulfur. Nejznámějším naším sulfidem je pirit. Pirit je stříbrolesklý kov, který se snadno dá splést se zlatem, ale není vůbec tak vzácný. Pokud spolu budeme křesat dvěma pirity o sebe, budou z nich létat jiskry a objeví se silný zápach. To je takový ten zápach jako odskažených vajec. Nicméně já nemusím mít tak dobrý čich jako třeba psy, nemusím s piritem křesat a stejně stejně ten syrný zápach ucítím. Člověk má v nose až 5 milionů čichových buněk. Takový německý ovčák jich může mít až 45 krát více. Já tedy nemám německého ovčáka, ale tady toho oříška, ale třeba na to bude taky stačit. Joffrede. Tady máme pět druhů vzorků hornin a naším úkolem je poznat, která z nich obsahuje částečky piritu. Správnost si pak můžeme ověřit na monitoru. Ze všech našich tub byly pro Freddyho nejzajímavější tuba číslo 2 a 5, Tak si teď můžeme ověřit, jestli by se jako hledač Rud uživil. Měl pravdu. Je to chytrý a šikovný pes. Žejo Freddy! Žejo! Při se dříve využívali ve Skandinávii k hledání niklu pro ocelářský průmysl. Tato metoda před 40 lety téměř vymizela. Psi mohou cítit i další kovy, například zlato, stříbro, arzen, měď nebo třeba kobalt. Po roce 2010 se začalo s cíleným cvičením psů prospektorů v mnoha zemích světa. Tato průzkumná metoda je rychlejší, levnější a hlavně šetrnější k životnímu prostředí. Správně vycvičený pes dokáže rozeznat přes 20 druhů rudy a najít je v hloubce až 50 metrů. Ale to asi nebude tvůj případ, viď, ty se potřebuješ ještě hodně učit.